ایک مفتی ہے اخبار جہاں میں فتوا لکھتا اس کا نام ہے حسام شریفی اس نے ایک مرتبہ سات سو چھیاسی حروف جو ہیں اس پر فتوا دیا کہ یہ چونکہ ہم لوگ ہندوستان میں رہے ہندو تہذیب سے متاثر رہے یہ سات سو چھیاسی حروف جو ہیں رام کرشن کے ہندوؤں کی تہذیب ہم میں آگئی تو ہم نے سات سو اوپر لکھنا شروع کر دیا تو یہ رام کرشن جو ہے یہ سات سو اس کے بنتے یہ اس نے فتوا لکھ ہم کو جب یہ معلوم ہوا تو ہم نے بہت تفصیل سے فتوا لکھ کر اخبار جہاں بھیجا کہ جب آپ نے یہ غلط فتویٰ چھاپا ہے یہ صحیح فتوا بھی چھاپی انہوں نے نہیں چھاپا جب انہوں نے نہیں چھاپا ہمارے یہاں آپ ترجمان اہل سنت مصلح الدین رسالہ جو نکلتا ہے اس کی فائل چیک کر لیں ان میں ہم نے بڑا تفصیلی جواب اس میں یہ دیا لفظ رام کرشن یہ سنسکرت کا لفظ ہے ٹھیک ہے تو سنسکرت جو ہے اس کے لفظوں کو عربی سے موازنہ کرنا یہی بہت بڑی خامی ٹھیک ہے ہمارے یہاں کیا ہے یہ ہنسے کا جو علم ہے اس کی اے بی سی ڈی یہ ہے اب جد حوز ہوتی کلے من صافت کرشد سبقت دغد اب اب جد الیف کا ایک ہوا بے کے دو ہوئے جھی کے تین ہوئے دال کے چاہ بسم اللہ ہررہ مانی رحیم کے آدات نکالے جائیں یہ بنتے سات سو اب کیا ہوتا کہ بےآنی اگر ہم بسم اللہ ہرر مانی رحیم لکھ دیں آپ دیکھیے اس کی کتنی بیعت بھی ہوتی آدمی خط فاڑ کر کوئی محفوظ رکھتا ہم نے گزشتہ ہم نے کہا یا نہیں کہ قرآن مجید فرقان بے, بے حرمتی یہ مسلمانوں کو تباہی کا ایک سبب یہ بھی حبیب بینک کے ٹریڈ مارک میں موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ دیکھ لیں ابھی بینک میں ان کاغذوں کی کیا درگت بنتی کس طرح وہ پھینکے جاتے ہیں کوڑے کرکٹ میں پھینکے جاتے ہیں اب رہا یہ کہ اب اللہ کے نام سے خط کو شروع کیا جائے تو بے عینی بسم اللہ رحمان کے بجائے اوپر سات سو چھیاسی لکھ دیا جائے یہ اشارہ کرتے ہیں اس عدد کی طرف اس عروف کی طرف جو بسم اللہ شریف کے ہیں تاکہ خط کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ شریف سے ہو اس لیے سات سو چھاسی لکھا جاتا اور اس پر ہم نے یہ علم حضور علیہ السلام کے دور میں بھی تھا اور بعد کے دور میں بھی رہا اس کے ہم نے بڑے حدیث اور بڑے بڑے علماء کے ہم نے حوالے دیے مسلم یہودی حضور کی خدمت میں آئے سب سے پہلی دلیل کی یہ حضور سے انہوں نے کہا کوئی آیت پڑھیے آپ نے فرما علی فلام مین یہودی جو یہ ابجد کے ماہر تھے سے اچھا کہ لے گے علی فلام مین اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی عمر صرف ستر برس اس سے حروف نکال ستر برس حضور نے پھر دوسرے حروف تلاوت کی علیف لام را یا ہا یا این ساخ وغیرہ وہ خاموش ہو گئے اس سے دلیل یہ ہے کہ یہ علم حضور کے زمانے میں بھی تھا اور اس کے بعد میں بھی رہا پورے برے صغیر میں جتنے علما گزریں شاہ الرحیم صاحب شاہ ولی اللہ محدودی دلوی شاہ عبد الحادی محدید دلوی شاہ عبد الق محدید دلوی یہ بھی تاویزات جب لکھا کرتے ان حروف کا استعمال کرتے تو برے صغیر میں بھی یہ علم موجود ہے تو اس لیے ان کا یہ کہنا کہ رام کرشن کے روپ ہیں یہ ان کی بنیاد بالکل غلط ہے اور ہم اس نیت سے لکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ آداد ہیں جو سات سو چھیاسی بنتے تاکہ اللہ کے نام سے خط کا آگاہ یہ آپ فرمائیں ہاں ہاں ہاں نہیں اس کی بتا ہے کہ وہ بےآنی قرآن تو نہیں ہے اس کی وہ تعظیم لہذا اگر وہ ادھر ادھر ہو جائے تو بسم اللہ شریف جو متن قرآن ہے اس کی وہ یا وہ تحقیر نہیں ہو